Ми думали зберемо там 200, 300 чи 500 комплектів білизни на нову пошту і прямо е, на госпіталь, префронтовий. Нам за один день люди наші принесли два буса. Е, Постільної білизни. Сьогодні, зранку, пів восьми, я прийшов відкривати пекарню, непреривний потік людей. Уч... Я просто шокований тим, які наші люди молодці.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 Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.